Hej allihopa, idag så ska jag vlogga, det är onsdag och jag klockan är 9.27 och jag ska spela in idag, ehm, så jag ska vlogga. Nu ska jag börja med att eh, fixa ordning lite. Ja, jag glömde säga också men nu ska jag i alla fall först till skolan, sen är inspelningen klockan 16 senare idag. Så då har jag fixat mig och eh, nu ska jag börja äta. Nu har jag, som du ser kanske, att det är klart och sånt nu och jag har också gått ut på min busstation för att jag ska åka till skolan. Klockan är nu 09.49. Min buss går 09.50 eller 09.51 för den kunde vara lite sen stod det. Men ja, så jag ska i alla fall bara vänta här tills min buss kommer och sen ska jag åka till skolan. Nu har jag mött upp Moa på bussen och vi ska till skolan nu. Då har jag slutat skolan och klockan är nu 12.54 Vi har slutat nu, vi hade någon såhär Poängjack typ eller någonting sånt Så då har jag kommit hem Och klockan är 13.42 Och ja Det är jättedåligt väder ute. det regnar jättemycket Ja det är bara inte så bra väder Jag ska spela in Om klockan är typ 14 Ja om typ 2 timmar Så ja det är så du klockan 14.50, jag står här och väntar på min buss som kommer jättesnart. Sen ska jag åka in, jag ska åka in till SVT nu och spela in ett avsnitt, sen ska jag åka hem igen. Jag har ätit och bytt om sen jag kom hem från skolan och vilat lite för att jag var trött. Sen ska jag åka in, ja, ska jag vänta på min buss för att åka in till SVT. Där. nu är jag, jag glömde att filma lite, ups, men ja. Jag hoppas att ni hör mig nu men det är en bilväg här som låter lite, men ja. Jag har i alla fall bussen och ta tåget. Och sen skulle jag ta nästa buss, alltså så här bussen efter, till SVT. Men sen så blev den jättekonstigt. Så den typ så här, den gick typ inte. Så jag behövde gå långt och det var jättejobbigt. Men ja, nu är jag snart fram eller SVT ligger där borta. Ja. Ehm, så ja, nu är jag snart framme med SVT i alla fall. Och klockan är 15.44. Så det är jag är ändå i tid liksom. Okej så, nu är jag framme på SVT och eh, nu ska jag bara vänta tills eh, med några möter upp mig så att vi kan gå in, för nu sitter jag här ute och, och väntar, så ja. Tagning ett, bilden. klart! Vad ska, vad ska jag göra nu? Då gör vi så här som alltså, Rickan sa. Att mm. ja, då, är det då på Jag just nu. i den här bilden gör jag kör mm. ganska stor. Där här syns ju du i, i FaceTime som oh. Det är därför ja, borde stå är. lite snett. Så man bara ser lite... Ja. Aj f***! Kom in, titta! Nu fyller jag ner med vattnet så är det lite stabil. Ja men vi pausar då. Först ja. Så då har vi spelat in en del av avsnittet. Och vi ska spela in en till del snart. Men vi ska fika lite och välja lite. Varsågod Sebel! Alltså jag såg precis klart senaste avsnittet. Alltså du kommer dö! Nej men alltså, du nej du får inte säga. Du måste vara berätta en sak. Nej. Nej, nej, nej, nej, nej. Så nu är jag kommit hem från SVT och jag ska eh, äta middag och eh, sen ska jag eh, göra ordning med kvällen och typ eh, gå och sova. Inte nu då, men sen. Så eh, det var ett tag sedan men nu är klockan 21 och eh, nu ska jag äta middag och sen... Efter det så ska jag göra ordning mig för kvällen och typ, jag vet inte, sitta och kolla Netflix på datorn eller någonting. Men jag tror nog att jag kommer avsluta vloggen här, nu faktiskt. Så tack så jättemycket för att ni kollade på den här vloggen, glöm inte att prenumerera och likea. Så hörs vi snart igen.